تغفر الله العظيم. اخوانكم ما تشاء ادون. الناس اصحاب النظافة. اني الصباح كي. يمس كالخميس. واليوم الجمعة. هذو الناس ينظفوا دابا بعد فلاسة هذه السوق. تحية اصحاب النظافة من هنا. جميعا. والله يعاونهم. الله يسهل اليوم. جاهدين الآيزة تحية شي لكم. شكرا لكم. نحييكم بزاف الله صراحة الله اللي عالم سبحانه وتعالى الله يلا كنحييكم جميعا على الدام ديالكم لي كما تشاهدون اليوم اليوم الجمعة إن شاء الله الله يدخل الصحة والسلامة لنا العيد ولجميع جميع المسلمين وعيدكم مبروك والله يسهل كل واحد تحييتي لكم جميعا شوفوا دراج السيدي المسكينه ها اه. سير الله حيتي ليوم هذيك حيتي ليوم من الطريق حديده هذيك كانت تما اه والله يجزيك أخوي. الله يجازيك اخويا الله يجازيك على هذا الخير هذا اللي درتي خير هذا <تصفح> <تصفح> <تصفح> اي اي راه من هذيك كانت تما اي فينا فين هي هي <تصفح> دورتي ليها الراس ديالها هنا للداخل خديها <تصفح> <تصفح> <تصفح> و اليوم الجمعة حسن و إن شاء الله. إن شاء الله. نحيوك <تصفيق> <شكا> <تصفيق> الله يسهل عليك. دير أخويا قناة أبوها بالرحمة بغيتي تسميها هاك الخير هاك جر. صاف آه يوتيوب الله يسر عليك. صلنا فيك العزري الله يحفظك. مزيان الله يستر مولاها غادي العيد ياك؟ العيد إن شاء الله. خلي الثمن خليه. الله يستر، الله يستر، صحة وراحة الله يحفظك. كيف الإخوان. كيف الخير الخير أستاذ عزوز؟ ترامات أستاذ كنا شهر انا هذا هذا 46000 أيوة. ريال اللي عطاه ولا بغي يبيع به أه. لا طوب كاين ثمن شوي اليوم آه. اه الله يلا دخلنا كاين أه. أه. أه. كاين هشام شام هشام هاي شام شد بقى شدتها شد الثمن الناس ترخي شويه الله الله خاص الناس تطلق شويه لا قعد معاي تلين لا الله ما قديش لا والله ما قديش لا والله ما قديش خويا بالي علاش ما نمشي تخلص تخلص تخلص تخلص والله كي نقول لك والله كي نقول لك والله السلام عليكم 8 تمن 16 اخويا 16 ريال راسك آه. 16 قلت لك انا 16 ريال عارف عارف 16 عارف عارف عارف مزيان سير تصور سير سير لا ما كنتش اخويا كان باري في هاد شي حاجه راه نخليك سرغيني كاين شي جديد كيفاش؟ الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي هاو ليش ها بقا دائما كنت اشتريت لك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ثمن، ثمن. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها العيد. ها تبغي ها العيد اييه زياد شنو سميتك؟ سميتي صلاح ديال عليك تحياتي ليك الله يستر الدنيا الله يحفظك الله يصلح ليك زيد السي ياسين زيد ياسين عنده الخير تبارك الله هذا ما والو ياسين لا ما جاب والو لا, لا عرف الغلب ذاك العلف غالي هرب زينة يا اسني هنا ها ها دوك ها الرجل عشان يلي اللي <تصفيقي> <تصفيق> كاينه الله بارك الله هادو زينة هادو لا <تصفيق> شوفوا يا يا انا الله الله ديالك الله البركة ايجال باراك شنو كوا ما تسردي هذا كيف الله لينا هذا هو هذا الف ريال هذا الف كتصباح لا اكثر من لي اخويا كاين 8 لا توقفة 40 نص اكثر من لي ما والله ما نعرف هذا شاد لي اليوم يا برا يا وليدي الله يرضى بصحتك اليوم بالله ها واخو هذا دوماني ابراهيم الله سن سن فرفر سن نعم صغيره لا صغيره باقي لا شوف اش لا دوك شوف لاصه خدمه تما اه يبوه خدمه الاعصاب بالله وبشحال باغي كاينه قريب شحال في تبيع آه. كلامك صح كلامك صح لا لك شي اللي كاين آه كاين الثمن اليوم سوى شحال الحولي قال لي 40000 انا يلا دخلت انا انت ما ناس راه بحال هذاك تا هو واخر شحال 36000 درهم تاعي المراد طيب نعم. عليك آه المنسبة. المنسبة. الله يبارك الصراحه زينه الصراحه راه السيد هذا الخروف ولكن كيقول لي فيه هاد الوالسيس اللي غيره غادي الله يرحم الوالدين شي واحد عنده شي فرح اه العيد العيد العيد العيد عليك خويا احنا اقول مفترض داير لي طريقه المراد هذا هو هذا هو المعقول صراحه الانسان يكون معقول في بيع وشراء وجهك والله صراحه صراحه وهذا الخريف هذا شحال هذا الله مازال مازال قعد راسك قاعد يعني يعني راسك اشرف قاعد راسك قاعد راسك راه اليوم الجمعه قاعد راسك قاعد راسك اخي قاعد راسك قاعد راسك و تي حملك والله لا فيق وي توقف معايا نعجات زينين هادو فارت الله أم... وما شاد محمد هذا سمينه صرديات عا شي يسولوا شي طراط عا شي يسولوا احمد واش عبد الرحمن ها سردي أنت كتحلم ولا حنا ها سردي ديال سي عبد الرحمن ها سردي سرية مولاي محمد ها سردي ياسين هذه هي ديال تصوار يدي. اه. إيه إيه شفي ياسين شوف بارك الله يا رب بارك الله فيكم يا رب تلينا الخير مولاي احمد ها أه؟ 110 اللي عطونا اخويا ياك اخو مزيان جملة ياك للراس لا جمل بينات هي هكا احمد احمد في السنه عبد الرحمن هذه بارك الله بارك آه الله بارك الله بارك الله يا رب، سرديات حرات، تبارك الله. هذه هي السردية الحرة مولاي عبد الرحمن. آه. سرديات حرات. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. زينات تبارك الله. كلهم صغارات كلهم. أجو غاري رأيك. غن هاداك والله, يبلغ. والله, يبلغ. والله, يبلغ. والله يبلغ. مخيلت زين والله يا والله يا ولدي حرات هذا الزين سبحان الله كتشوفو جي عندو بلا بلمس... الله جمعة كيسر هذا وشو واش آه، هو ها هو يا جنرال يا خير ولكن البلاد يوم هنا الكلام راه عندك انا لا كائنين وحدات اخرين معزولة هادو والدات فيهم التوم راهو ما هي هذه 50 ألف ريال قد ألف ريال. لا لا لا لا لا بارك الله زين ماشي تبارك الله سينان سينان قهيقه الله هذاك الراجل كيشي عندك من والله غير سيقول شي ابي من كاميرا شاد دراغا تحيل الكاميرا هرب لا شو؟ سر وصل ريال ما حلو. حلو. لا ما ما اهلا بك يا اخي اهلا بك آه اخي اهلا يا اخي اهلا بك يا اخي اهلا الله يلاه راه مع قرب اطلق حيد باقي العالم يلاه اصغير ا صغيره الحليب راه حوليه هذا شبارك الله الحليب ها انت هذا غادي شي الحليب اسنا ها هيا على اللهم بارك يا ربي يا ديري الله ولاد مسكينه في السوق هذه لا لا ولاد في السوق ياك في الدار الله في <متصبح> آه. يا الله <تصبح> استا شنو ياك ياك اخي كاين الثمن اليوم صراحه جران خريقي ما كاينش العيون العيون الناس دجوي وهذا بشحال الحولي 26 وزوين تبارك الله والله زوين اللي يقدر هو هذاك صراحه الل الله يسر لك الله بالاسم مختار نختار المرمار يبو الله يحفظك بارك الله فيك تحية مختار بارك الله فيك تحياتي لكم 17 مش بارك الله الله يرزقك عبد الله شرا عبد الله الله يسر خلوه خلوه <تصفيق> طعف يخلوه. كمان دي لدي هذا. ثمان ديال لدي. <تصفيق> شهالك? لا طب. مليو وخمسين كاينه مليو فيه اكثر. الله. لا لا, خرفان لا لا لا خرفان سرديين. السردي لا لا خلاص. بارك الله منين المركذا الحس ياك انا اسفي <تصفيق> تشرفينا هذا 68 منين هو ستيل تاوك ولا البيع ديالو البيع ديالو البيع ديالو ها يعني 68 تبيع بارك الله واخا فان زينين تبارك الله يا نستغفر الله تالينا الخيرس الخيل طال ديال 15 <تصفيق> واش غايبيع؟ آه آه. 18 15 فيها كترخص البيع ديالهم ولا اه بغيت بيها ب 16 لا هولي زوينة تا هولي ما محمد ثمن ثمن شحال خويا؟ الثمن بارك الله آه. آه. آه. آه. 17 جر لي بغيتي جير لي بغيتي بارك الله يبارك جير لي يعني. بغيتي زيني شبارك لا زيني تبارك <مترجم> الله الله <دي>. يلاه زيني الله <مترجم> سعد هذه يلاه خذي ألا كله ما زاد زوينات هادو اللي الكسيبه كسيبه وكلشي شيء <مترجم> <مترجم> <مترجم> شاي مقربه عبد هذه يا ظاره يا دارة مقربه مزيان محمد. سير شدلك على الحليب بس تحلب. اه محمد. اش محمد ياك. ما كينش ولده اه. اه. الله الله. كي بقعد الحلية وكيش حيضه. يا اخي كي داير يا سليم نعم سريسي ادي جيم جيم دوري. تعيي دي عبد الجارين. دين. مرحبا. مرحبا. يرجع عن طريق. عميزات. تلين هذ خير الحاش. تلين جديد. تلين. هذي اعطوا احد عشر. احد ريال. والبيع دياله. البيع دياله البيع دياله دي كانت طعف. بارك هذا اخو يشوف. هذا. تبنيت. نقل. الله يزيده اخوه. الله يزيده. الله يزيده. <تصفيق> الله يزيده. اللي يزيده. اللي يزيده. اللي يزيده. <تصفيق> الله يزيد الله يزيد الله يزيد سكين الله يعاون خلي عليه الله يسر الله يسللي. الله, يزيد. الله يزيدون والبيع أنا كان من المشاهدين الله بارك الله الله منين البلاد يا بني زاويه الشيخ تسمع زاوي الشيخ. زاوي الشيخ. زاوي الشيخ. زاوي الشيخ لا ما تسمع زاويه الشيخ حدا بني ملال بني ملال عارفو و واللي بغيتي بارك, بارك الله الله بارك الله هي المعيشة هنا في الصحراء داكشي المكاتب المكاتيب سبحان الله. الوقت قول لي ارض الله كاع بحال بحال. كل واحد راه فين داتو كل فين سبحان الله الله يستر خير بسمية ما شرفتينا بالسمية. سمية. سمية. سمية. عبد الكبير. السي عبد الكبير. متشرفين سي عبد هو تحية السيمو. قزار توسيعة. بارك الله عليك. كزار ديالنا. من احنا اخويا كنحيوك من السوق. الله الله يبارك فيك عيداك مبروك الله يحفظك. يا موسى. يا موسى. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. 40 كاينه عطاوه عليك. 40000 ريال. 40000 ريال باش بغيت ليها بيه؟ نعطاها 40 باش يعيش عليها. بشحال باغي تبيع؟ خمسين بزاف بزاف خير. هذا موسى شحال عطاوك موسى. لا مازال الله مازال الله الله يسلمك اواه ولا يا بويه مازال ما تبعتش باقا في اطار موسى في يعني لا لا لا ما بيعهاش خويا بغينا فيها خمسين لا لا كلا مازال طمعان فيها شويه و ترى تامه في مع المكاتب وا <تصفيق> خويا <مفرح> ها اللي عطاه السلام مازال ما 42 بغاش هو اللي عارف اخويا معلف ولا بالغلا ولا مسمي معلف والو والو عندو الحيره معلم معلف انت شوف القاضي شوف هادي هادي لاش هو اللي عارف تخرب عليها غير راس العيد شريتي ولا مازال؟ خير لا لا يا ولدي راه في كاين في البارح كاين صورتك. منين؟ هذه هذه نزات اه القدام سارحة القدام ليه قدام السكة لا لا. لا, <تصفيق> لا لا فين كرينات ولا فين كرينات ولا بارك الله شحال قطعتيهم هادو ولا مازال ما, زال ما لا لا 27 خصنا نشوف عطاك 24 الشهريه خروف هذاك ياك هذا الله يارب الله يسر لكم. الريس بغيت إن شاء الله إن شاء الله الله الله يكمل ما العيد. يا ريال بخير <الحفتك> <الحفتك> الله يحفظك يسر لك الله يحفظك الله الله الله اكبر اللهم بارك الله يسعدك يا خويا يا سعيدك. ألفين يا إن شاء الله يا واش يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا ما يا خويا يا ما ترقد انا اللحم كان الدرايص تمشاو دابا غادي القصفه الصعيد باش ما يجيش اللحم يكون قاصح شويه ما قد اللحم شمال... قاصح كل حمرته كان عيد انا بجوج اصحابي بجوج بارك الله يا رب لا عتروسوا حولي انا دائم من كل الله سبحانه وتعالى الا لو كنت في الداخل كان عيد ب... ب... ب... بواحد عملوا ال... عملوا ال... عيدوا الوليدات هنايا بحدوم وانا عيد في الداخل انا الملل الدراري هنا واحد في الداخل الله زيانة... يصحيه وايسمي... ايوا آه... مبروك الله يبارك فيك يا سيدي واش الخو الله تاع عياليكم والله ينصر سيدنا وشافينا هذا الشيء اللي كنطلبوا تحيه لكم يا سيدي السلام عليكم الله يعاونكم عيدك مبروك غانقبض الشباب اخويا راه ماقبضكم نتوما راه ما كاين اللي غنقبض انا واش يا ام التراسه الصخال يا اخويا الله يستر لك على الله صحيه لك اخويا بصح راه هي العيد ان شاء الله العيد ان شاء الله يكتب الله الله الله يجعل البركه عيديت انا راه قدك الحمد لله عيد ديالي والله الا تقريبا قدك الله يستر ليك الله يجعل البركه والله الله يستر ليك شري عيد الشباب، لا هي حيد حيد عدناني دريس مسافرين أصدقاء جيتوا للسوق أ أس؟ جيتوا تشريوا العيد؟ شرينا العيد؟ شريتي العيد؟ مزيان أخويا دريس العدناني ديال العيد العدناني جا بغيت اليوم العيد ياك خويا زيان أخو الله يسلمك مشاهدينا الله يجزاك خير بزاف الله يجازيكم على الدعم ديالكم وعلى لي لايك وتحياتي لكم مشو خلاتنا السخ ذكي اخواة تحياتي لكم جميعا عواشر مبروكه وعيدكم مبروك الله يسعد على الجميع الله يعانكم تحياتي